اقتصاد لبنان بال 2020 وصل للانهيار التام. دين العام، الزبائنيه والفقر مش اخطاء نتجت عن اقتصاد لبنان. هودي ركائزه. هن المقومات يلي سمحوا لناس بالحكم يعملوا مصاري وسمحوا لناس معهم مصاري يضلوا بالحكم. زعام لبنان واصحاب النفوذ والمصارف هندسوا الاقتصاد لمصلحتهم ومع الوقت وصل البلد للانهيار. بالنسبه للسلطه مشكله الاقتصاد تقنية معقده. فيها تشربوا كأرقام وحسابات وعايزة خبرات عالمية من مكنزي لصندوق النقد الدولي لتنفهم لسنين تبقى الاقتصاد علبة سوداء خبتو السلطة وتكتمت عن الأرقام وحرمت الناس تفهم معطياته لتقدر تشارك بالقرار وبعز الإنهيار وقت الكوارث بقى النظام من مجلس النواب للمصارف لمصرف لبنان عم بعرق المبادرات الإصلاح وشروط الاتفاق مع الممولين الدوليين هالنهج خوّل المستفيدين من الاقتصاد يتحكموا فيه لحالهم ويستغلوا المعلومات لابتزاز الراي العام بقرارات بتصب بمصلحتهم. المشكله الاساسيه بالاقتصاد انه الاقتصاد للسلطه مش للناس والناس لفتره طويله محرومه من الادوات لا تحكي عنه. بيرتكز اقتصاد لبنان بشكل كبير على المصارف والعقارات. استثمرت فيهم الطبقه الحاكمه من وقت ما انتهت الحرب وخلتهم يتضخموا على المدى الطويل. بال 92 كان لبنان طالع من حرب ومن اتفاق طائف يلي جمع زعمائها تحت الوصايه السوريه. الاتفاق بين سوريا والسعوديه جبر رفيق الحريري على راس الحكومه، رجل اعمال مع مشروع اقتصادي مبني على رهانات سياسيه وأقليمية بهرت اكثر الناس بوقتها، بس بينت انها خاطئه بعد كم سنه. As as الحريري مقاول، مشروعه متمحور حول اعاده اعمار لبنان، وبده اموال طائله على مدى السنين، واهم شيء بده رضا كل الاطراف السياسيه بلبنان. وما كان صعب للزعماء يشوفوا الفرص بهالمشروع، اعاده الاعمار لعبه ربيحه، فيها شركات هندسه ومعامل بطون وكسارات وبتفيد صورتن كقيادية الحرب عم بعيدوا بناء لبنان. رح اقتصاد بيجذب مستثمرين بسرعه على لبنان لحولو الى عاصمه الاستثمارات والبذخ. الاولويه كانت للربح السريع مش للاستدامه. تيجيبوا المستثمرين بسرعه حولوا العاصمه من ساحه معركه لواجهه حلوه بتحول بيروت لمركز تجاري للمنطقه وبتجذب رجال اعمال وسواح. وهيك بامضى من رئيس الوزراء ووزير الماليه رفيق الحريري على مرسوم بال 94، تصادر وسط بيروت من اصحابه وتحول لسلعه انتهت اسهمها بايدين أسرية لبنانيين وعرب. الوزراء الوزراء الوزراء. لتامين سيوله مستمره لمشاريع اعاده الاعمار، صاروا المصارف والبنك المركزي حجر الاساس والاهم باقتصاد لبنان. خلقوا حوافز للممولين. فوايد عالية وضمانات. فصار اللي معه مصاري اربح له يجمدهم بالبنك من انه يمول المعمل لانه المصارف عم تغريب بفوايد اعلى ولانه عائد استثماره مضمون من مشروع الدولة. بالمقابل وقت عليت الفوايد صار كل شيء اغلى مثل اجار الارض وكلفة المعامل. بنظام اقتصادي مستدام وحده من وظائف المصارف الاساسيه انه تغذي وتستثمر بقطاعات مثل الزراعه او الصناعه او الخدمات. بتامن فرص عمل وبتبني اقتصاد متنوع ومنتج على المدى الطويل مرن قدر يتحدى الصدمات وسياده مش متكل على الخارج الانتاج خف والاستيراد زاد قبل الحرب كانوا صادراتنا يشكلوا 40% من الواردات وبالحرب صاروا صادراتنا 28.5% بين 92 وال2019 نزل لمعدل لل14.5% يعني عم نشتري تقريبا كل شيء من برا وأنجأ من بيع اقتصاد لبنان من 30 سنة لليوم ريعي. بيستنزف موارده الغير منتجة لحديد ما تنفس طاقته وبيتكل على مصادر تمويل خارجية متقلبة وغير مستقرة مثل الديون والهبات واموال المختربين أو داخلية بس محدودة مثل الأجارات أو الأرباح من فوائد الدين وما بيساهم بالدورة الاقتصادية الكسارات ربيحة لحد ما يتاكل الجبل ويبطل في حجر بيع. بيع الشق ربيح لحد ما يبطل في مين يشتري وتبقى الشقق فاضيه. اموال المهجرين بتفوت مصاري على البلد لحد ما تصير كلفه المعيشه غاليه لدرجه ما تكفيها اموال المختربين كبرت هالقطاعات الريعيه على مدى السنين وخنقت القطاعات المنتجه. غلية كلفه المعيشه كتير بوقت السلطه والمصارف ارباحها عم بتزيد. صارت وظيفه المصارف الاساسيه انه تجذب هي الاموال من الخارج وتستثمرها بشراء سندات خزينه ترجع تدين الدوله. بدل ما تستثمر بالبلد ودينتها عفايدة عاليه والدوله ضلت عم تصرف مما يدفع الجمهوريه اللبنانيه لتعليق سداد استحقاق 9 اذار من اليوروبوند صحيح انه الحريري لاعب لعبه خطره حتى ببلاد مستقره اكثر بكثير انا مهندس السياسات الاقتصاديه برضا الكل بري وجومبلات والهراوي وفرنجية والمر مضيولو شاك على بياض بالاقتصاد شرط تضل حصصهم من موارد الدوله مامنه وقادرين يتجرو فيه يكن يعترض حدا على سياسات الحريره الا وقت تندقر المصريات هنا بيتقاسموا صناديق الدوله وهو بيلعب بالاقتصاد على مدى سنين المعارضه من داخل السلطه كانت خجوله مرتبطه بشكل اساسي بمصالح النظام السوري حتي في ب98 وقت ادخل النظام السوري امين لحود وجميل السيد وسليم الحص على الخط اجمع انتقاد لاذع على سياسات الحريره على اساس هن المعارضه لمشروع فاشل وعندهم مشروع افضل ولكن بدل ما تكون فرصه لاعاده بناء الاقتصاد انتهت اصلاحاتهم الاقتصاديه بشعارات فارغه عن مكافحه فساد من هون وادعاءات رمزيه عن نهب الدوله من هنيك، ولكن فعليا ما غيروا المشروع الاقتصادي ولا المنهج. اما المعارضه من خارج السلطه فكانت اما ضعيفه اما تم تسكيتها من خلال السيطره على النقابات او قمعتها الوصايه السوريه. بيجي عبد الحليم خدام بيقول له ان الاضرابات والتظاهرات في لبنان هي خط احمر وما فينا نقبلها لانها تهدد الامن القومي. بس يلي ضعف المعارضه اكثر كانت علاقه التبعيه، يلي ترسخت بين الزعمة والناس من بعد ما سمحت هالصفقه للزعمة يحتكروا موارد الدوله. صار كل شخص مجبور يروح عند زعيمه كل ما بده ابسط حقوقه. فكيف بده يعترض؟ زبائنية نوع من الابتزاز. تحتكر اطراف السلطه حق مفروض الناس يقدروا يحصلوا عليه بلا جميله حدا، وبترجع بتبيعنيه مقابل وفائهم. طبابي. او تعليم او الاغاثه بوقت الطوارئ او الوظيفه الوزير بيوظف اولاد الطايفه او ابن المنطقه بيمشي مشروع مع المقاول يلي بيخصه وبيعطي رخص لمناصريه بيستغل الوزاره ليمشي مشاريعه وبالمقابل بيربح صيت الزعيم المحب ووسام الخط الاحمر كرمال هيك كانت الدوله تدين وتصرف بشكل بفوق باشواط كلفه اعاده الاعمار بعد كل هالسنين البلد بلا بنات تحتيه وحتى من بعد دمار بيروت مره جديده بقيت حصه كل زعيم محفوظه. كانوا وبعدهم الحكام على الطاوله والمصريات بايدهم بالوزارات بالصناديق بالضمان بالمرافق بشركه الكهرباء والمي واستغلوا الاموال ومناصب القوه ليرسخوا مشاريع بتأمن خدماتهم الزبائنيه. تحولت الصناديق الى أجش خاصه مقسمه على الطوايف والكل شارك برستلام مجلس الجنوب ومصرياته. جمبلاط استلم صندوق المهجرين، الحريري محرك الاقتصاد من خلال مجلس الانماء والاعمار وسوليدار ووزاره الماليه وعلاقته بالمصارف. ويمكن مشكلة بعد اعمق أن المحصصه كانت بين زعم الطوايف وما سمحت لحدا يكون موجود خارج هالمنظومه الطائفيه. دمجت النظام الطائفي بنموذج اقتصادي ومأسستو ولليوم اذا الواحد مش تحت جناح الطائفه او اذا عم نحكي قبل 2005 مش تحت جناح النظام السوري ما بيقدر يحصل على وأكيد مش على حقوقه ضعفت هالممارسات الدولة وشلتها بوقت كان القطاع المصرفي عم يتضخم أكثر ليلبي حاجات السمسرة ويبني وهم اقتصاد مزدهر خلق وضع اقتصادي واجتماعي تقبلته الناس كنوع من تسوية طالما المواطن قادر يعيش السلطة تعمل متل ما بده وكتار استفادوا لبعض الوقت سمح النظام الزبائني ومشروع الأعمار لتضخم القطاع المصرفي هو عم يتغذى من ديونات عم تتراكم على الدولة بالمصارف. علما انها مش قادرة ترجع تدفعها والمصارف مبسوطة. مركزة كل استثماراتها على مصرف لبنان والدولة. لانه الربح مضمون والفوايد عالية وبيعة كل باقي القطاعات. كل ما الدين يزيد الزبائنية تزيد والعجز يزيد وترجع الدولة تتدين والمصاريف تتضخم أكثر وتخنق الإنتاج أكثر. بقيت أرباح المصارف بهالفترة تزيد. بوقت معاشات الناس ما واكبت هالتضخم. بال 95 وصلت الفايده لارقام إياسية المصارف بترفع الفايده وقت بيبطل عندها ثقه انه المديون رح يدفع. طبيعي، اذا الخطر اكبر لازم الربح يكون اكبر. بال 95 الدوله مش رح تسدد ديوناتها. الاقتصاد على شفير الانهيار. لتفادي الانهيار وفرض استقرار نقدي، ثبت رياض سلامه حاكم مصرف لبنان سعر صرف الليره على الدولار. عمل مستقرة يعني اقتصاد مستقر، يعني تطمين للمستثمرين. من بعد هالخطوة كبر دور المصارف بعد أكثر، وزاد الارتكاز على القطاع الريعي بالبلد. بال 2011 أطلق وزير الطاقة مشروع السدود، بيستنزف وبيدمر الموارد الطبيعية لتوظيفات وتلزيمات لفترة محدودة. بال 2020 مع حلم تنقيب البترول، بعد الدولة متكلة على القطاعات الريعية حساب الإنتاج. تثبيت العملة مش بالضرورة غلط. وأكثر من دولة اعتمدته. إنما طريقة تثبيت الليرة بلبنان افتقدت للتخطيط ولسياسات بتدعمه. بلبنان تحول تثبيت العملة لمصدر أساسي لاستنزاف الاقتصاد. سعر الليرة مقابل الدولار خاضع للعرض والطلب. بس ينقص الدولار بتقل السقة بالليرة وبيهبط سعرها. مشان هيك وقت مصرف لبنان بدو يثبت سعر صرف الليرة لازم يأمن مصادر مستدامة للدولار ليضل في كمية موازية لقيمة الليرة. يعني إذا في 150 ألف ليرة بالسوق لازم يكون في 100 دولار بإحتياطة مصرف لبنان بيضرب كمان تثبيت الليرة الإنتاجية لأنه بيرفع سعر الصرف بشكل إصطناعي للليرة فبيقلل من تنافسية الإنتاج المحلي بالسوق الداخلي والتصدير يعني مش بس محل المشكلة الأساسية الزمن خنق نموذج السلطة الإنتاج والتصدير والاستثمارات صار ما لبنان متكت بالأساس على الهبات والديون وأموال المختربين والسياحة لتأمين الدولار يعني وضعوا لبنان بموقع يضل خاضع لرحمة الدول وشروطهم وتحولت معاناة الناس عند السلطة لفرص لتترجل المزيد من الأموال بال 98 أصدرت الدولة سندات خزينة بالدولار من ضمن اليورو بوندز من اليورو بوندز اليورو بوندز طيق دي مصر في لبنان يدين بعملة أجنبية يلي هو ما بيتحكم فيها بركة كان مشي الحال عفترة لحد ما انفجر النموذج بال لما زاد عجز الدولة كثير والدين بالليرة ما عاد يكفي. فزادت الدولة اتكالا على الدين بالدولار من الخارج. مؤتمر باريس 1 بال2001 وباريس 2 بال2002. بتساوي الاموال اللي فاتت من هالمؤتمرات اكثر من 5 مليار دولار. نعطيك مقابل وعود باصلاحات وتطوير مشاريع انمائية وتخفيض الدين وتقليص العجز. الوعود يلي ما تحققت وقتها وبعدهم عم بيقعدوا فيها مع مؤتمر سادر بال 2018، وبالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي بال 2020. صار لبنان عايش على تحت رحمه الدائنين، وتحت رحمه الحاجه للدولار الامريكي. وتبنت الدوله الدين كنموذج اقتصادي، والانتاج عم يتراجع، والاوضاع المعيشيه عم تنحدر. وبل 2005، بعد الخضه اللي شهدها لبنان من مسلسل اغتيالات، يلي استهدف الطرف السياسي المعارض للوصايه السوريه بلبنان، والاحتجاجات وخروج الجيش السوري وانقلاب موازين القوى استمر النظام الاقتصادي نفسه لعيب الإقدام بقوا بالسلطة داروا زعمة الطوائف زعمة سياسية جنبلات رئيس الحزب التقدم الاشتراكي ونبيه بري على رأس حركة أمل استلم سعد الحريري ابن رفيق الحريري زعيم بيو ووصل على أصل الحكومة بال2009 ومع خروج الجيش السوري من لبنان رجعوا خصومه على زعيماتهم سمير جعجع ظهر من الحبس وميشال عون رجع من المنفى ودخلوا السلطة أما الحليف الأكبر للنظام السوري حزب الله ورثه وصار شريك بالسلطة السياسية وبعد سلسلة تحركات وانتصارات فرض حاله كأول عيب وصار هو المتحكم فيه وبالي 2005 على 2019 شارك حزب الله بكل الحكومات وكل القرارات السياسية والاقتصادية مد إيده لأبن رفيق الحريري واقتصاده واما غطى لاطراف السلطه بالحكم لتلعب مثل ما بده ويستفيد هو من موقعه الجديد. وبانتفاضه 17 تشرين -20 بال 2019 ورغم انتقاداته الفارغه لحاكم مصرف لبنان بالعلن برهن عن حاله الحامل الاول للنظام الاقتصادي والمصرفي بالسياسه وبالشارع. هذه الورقه ايضا مهمه جدا وغير مسبوقه، غير مسبوقه. مع زياده الاحزاب المشاركين بالسلطه القالب يلي كانوا يتقاسموه الحريرة وبري وجنبلات صاروا عم يتقاسموه الحريرة وبري وجنبلاط وعون وجعجع بغطا من حزب الله. الحصص ما زغرت بس صرنا عايزين قالب أكبر. وإذا القالب كبر، يعني الدين كبر، يعني العجز صار أكبر. وضلت الدولة تتكل على الهبات وتتدين من المصارف لتسد العجز ولتحافظ على شبكات الزبائنية. ولتدفع فوايد الدين، كانت الدولة تلجأ للمواطن. من التسعينات للألفين وعشرين ظلت الضريبة بلبنان بعيدة من هدفها الأساسي بالمجتمع اللي هو تأمين خدمات للناس بلبنان الضريبة هدفها تسد عجز ميزانية الدولة الناس بتشتغل وبتطلع مصاري والدولة بتأخذ ضريبة وبتروح بتعطيها لأصحاب المصارف يلي متدينة منها يعني من جيبة المواطن إلى جيبة أصحاب المصارف على مدى السنين شهد لبنان إعادة توزيع الثروات فالغني صار أغنى والبقية صاروا يفقروا. وكبرت الفجوة بالمجتمع. 70% من الأموال يلي طلعتها الدولة من الضرايب كانت عبر ضرايب غير مباشرة. الدرايب على الاستهلاك مثلا، تي في ما بتاخذ بعين الاعتبار مدخول الفرد. بتنفرض على كل طبقات المجتمع بتوازي. رغم إنه الضريبة المباشرة بتحفظ العدالة الاقتصادية، إنما بتتطلب مجهود من الدولة للجبيه وملاحقة التهرب الضريبي. بال 2017 تقدر التهرب الضريبي المجمل بحدود ال مليار دولار. المصارف أرباح هائلة مقابل ضريبه لا تذكر بيع وشراء العقارات ولا ضريبه بالمقابل مثلا كانت الدوله قادرة تفرض ضريبه على الشقق الفاضيه لتشجع اصحاب العقارات يخفضوا اسعارهم القطاعات الريعيه معفيه من الضريبه طبعا اصحاب النفوذ ما بدهم يدقوا بجيب اصحابهم ممولينهم وبنرجع للزبائنيه والمشيله لمشيلك قطاعات المنتجه عم تدفع الثمن جمرك، بضاعة، مواد أولية، معاشات. سعر صفيحة البنزين مثلاً هو أوضح مؤشر على السياسات الضريبية يلي اتبعتها السلطة. كل ما تحتاج الدولة لمصاري بيغلى البنزين، وبيغلى على الكل بفرط ضرب. إلى حالته على بغص، والمرتاح ما حاسس فيها، والشرخ بالمجتمع عم بيزيد. كرمال هيك إذا ما في عندهم أوادم بهالدولة يروحوا يهجروا. هي أكثر من تهديد. هي استراتيجية تمويل. نموذج لبنان الاقتصادي متكل على تصدير الشباب لبرا ليرجعوا يبعتوا مصرياتهم على البلد. اموال المختربين، ضرائب، تصدير، هول مصادر تمويل الدولة. بينحسبوا مقابل لا يبين اذا الدولة عم تربح او عم تخسر. ميزان المدفوعات هو مؤشر مهم للاقتصاد. بفرجينا قدام عم نصرف مقابل قدام عم نطلع. بال 2011 بيصير ميزان المدفوعات سلبي. يعني عم يظهر مصاري اكثر ما عم بيفوت بكفي سلبي لل 2020. بس تيسير سلبي بال 2011 يعني المشكله بلشت كتير ابكر، بس ما كانت ظاهره للعين المجرده، مع استمرار همروجه المدح الاعلاميه لمصرف لبنان. وبالمناسبه، رغم انه الميزان كان سلبي بهالفتره، ارباح المصارف كانت عم تكبر بشكل خيالي، أكثر من 15 مليار دولار. بفرجي هالشي انه المصارف ضلت عم تربح وقت كان البلد غرقان بخضات امنيه، من اغتيالات وحروب ومعارك وبقى لعيب سياسية من تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية وتعطيل الحكومات ومفاوضات على أبسط حقوق الناس الهندسات المالية اللي عملها رياض سلامة اقتضت تبادل سندات بين مصرف لبنان وبين المصارف تلاعب بالأرقام على الورق تندحك على المجتمع الدولي وربح المصارف سنتا كان الهدية التي قدمتها رياض سلامة مقابل هالخدمة يلي بايضتلو وجه اقتصاده بال 2015 تفاقمت الأوضاع بشكل أسرع. ومع هذا وكله بال 2018 ضلينا عم نصرف. السلطة وعدت ولزمت ووظفت. والوعد للناس واحد، المزيد من الدين من دول الخارج. رح تعطي السلطة تبريرات كتيرة منها صحيحة بس ناقصة، مضخمة لأهداف سياسية أو مؤامراتية بحت. يمكن اقتصاد لبنان كان يواجه هالظروف لو مبني على الانتاج بس نظامنا غير منتج مخنوق وهادي عصوصه نقطه عم يستنزف موارده بدل ما يستثمره وهدفه الاول والاخير مصالح السلطه ديونات لبنان لازم تندفع مصرف لبنان عم يصرف دولار من الاحتياطي وبما انه ما عم يفوت دولار كفايه سحب مصرف لبنان الدولارات من السوق الوظائف عم بتقل والفقر عم يزيد والانتاجيه بالارض بال 2019 روكبت المكنه. وقت الدولار زاد الطلب عليه، وبالتالي صار الدولار اغلب السوق السوداء، وبالمقابل صارت الليره ارخص. كمل النهب للحظات الاخيره، وما قدمت المصارف والسلطه اي تنازل لتجنبنا الأسواق لبل استمرت السلطه بتغطيه الكارثه بوعود وتطمينات واكاذيب وتقشف. لحد ما انتفض الشارع بوجهه. بعد اسبوعين من انتفاضه 17 تشرين استقالت الحكومه وواحد ورا الثاني سحبوا الحكام والمصارف أيضاً من اللعبه واحتموا ورا العسكر والميليشيات والقضاء والاعلام وتخبط السلطه ورا التكنوقراط لتواجه الانهيار الاقتصادي الا ان حكومه الانقاذ تبعت نفس السياسات الاقتصاديه وكملت بنفس النهج ورجعت للدول المانحه تتوسل المزيد من القروض وتتعثرت الحكومه عن دفع ديون لبنان بادار 2020 ما عاد عندها خيار غير صندوق النقد الدولي يلي بيكسر سهلت له كل الشروط الصعبة عن الناس خصخصة. بيع أصول الدولة ضرائب عالية تصغير القطاع العام وعرقلة الإصلاحات اللي كان طلبها منها بالمالية والقضاء والكهرباء والتهريب توجت سلسلة الأحداث بكوارث طبيعية ومش طبيعية فرضت حالة وجبرت الكل يفهم أهمية يكون البلد عنده اقتصاد سيادة بالوقت يلي المستشفيات عم بتعاني من نقص بالمواد والمعدات ضرب فيروس الكورونا وقف البلد لأشهر وكشفت الأزمة الصحية عن خطورة اقتصادنا الرايعي يلي بأصعب الظروف ما بيقدر يأمن سيادة غذائية أو دعم مالي للناس أو تعويضات حتى هالكارثة تحجمت بجريمة المرفق بانفجار طلع من مغارة المحاصصة وبرهن بالعنف وبالدم لوين بتوصل سياسة النهب والاستهتار يلي متبعتها السلطة من وقت ما بلشت الحرب لما ينفجر المرفأ الأساسي يلي بيتكل عليه البلد للاستيراد وتتتكسر بيوت الناس ومصالحها وتتجارة العالمية توقف بسبب كارثة صحية عالمية بتبين مخاطر الاقتصاد الريعي وفشله بتأمين أبسط حاجات الناس بتبطل قصة الفشل الاقتصادي قصة ودايع وأموال منهوبة وبطالة وفقر وفساد بس بتصير قصة حياة وموت الحل جزري المشاكل بنيوية والإصلاح ما بكفي فينا نحكي عن سياسات لدعم الإنتاج تطوير وظايف الخدمات صون حقوق العمّال ودعم النقابات وتمويل الجامعات العامة والضرائب التصاعدية وحلول كتيرة منها بسيط ومنها أصعب بس كل الحلول مستحيلة بوجود منظومة أصلاً مش معترفة بالمشكلة لتحلّها الحل بأنه نحمل المسؤولية للسلطة والمصارف والتواطؤ بيناتهم ونهب المال العام ليوصلونا لهون الاقتصاد اليوم هو اقتصاد السلطه والحلول اللي انطرحت بالمجالس هي حلول تخدم السلطه بس بتجرب تدفع الناس فاتوره الانهيار وفاتوره الانفجار وفاتوره تاريخ دموي وصل البلد لهون الحل للناس ببلش من استرجاع الاقتصاد نفتح العلبه السوداء اللي روكبت ونفهم ليه روكبت لانه المشكله بالاقتصاد مش تقنيه المشكله سياسيه والحلول سياسية والسياسة بإيد الناس Go <laughs> for